Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat ayam mangga Yang ni favourite aku kalau buka puasa makan dengan tomium sedapnya Jom kita start Okay, first ambil 4 sudu plum sauce Yang ni ada jual dalam botol kat supermarket lah And then 6 sudu sauce cili thai 2 sudu madu Lepas tu masukkan 1 sudu air kosong Air kosong biasa je And then garam sikit Lepas tu masukkan 2 biji cili padi Hirisan bawang merah And then daun ketumbar Lepas tu perahkan 2 biji 5 casturi Nak bagi dia masam-masam lah ha? Lepas tu baru koranglah gaul sampai dia sebati So mangga ni kita pakai pisau And dia korang chop-chop-chop ke atas Lepas tu kita, baru kita potong macam ni Baru dia keluar macam mangga yang nipis Yang panjang-panjang lah saiz dia, okey? Okay untuk pemilihan mangga ni Make sure korang cari mangga yang masam Kalau boleh bila makan tu macam Oh masamnya apa ni ha, Macam tu lah bahawa sedap Ada kek sikit Kalau ambil mangga yang manis tak sesuai sangat ha, Lepas tu ambil mangga tu Gaulkan dengan sos yang kita dah buat tadi tu Cantik berkilat Semua letak kat tepi dulu And then ambil ayam Yang ni gaulkan dengan garam sikit Black pepper Lepas tu salut dengan tepung Kalau kat rumah ada tepung beras boleh guna Tepung jagung boleh Kalau tak ada guna tepung besari macam ni pun boleh juga ha, Lepas tu korang goreng deep fry Sampailah dia keluar Ayam tu rupa dia crispy Golden brown macam ni Ha, tapi jangan gaul terus dengan sos tadi. Korang tunggu nak buka puasa, dan nak azan, baru gaul dengan kita punya sos mangga. Sebab kalau gaul awal sangat, dia jadi tak crispy, jadi soggy. Ha. So, make sure gaul lah seminit eh. And then, kita buat plating cantik dulu yang sedia untuk dihidang. So, boleh nampak ayam tu campur dengan mangga yang masam, cili yang pedas, bawang, honey yang manis. Hmm. Sedapnya. So, selamat berbuka guys. Hmm. Aku boleh buka kedai tom yum. <laughs> kedai tom yum <yang> karut amir. <laughs> Damn.